Τα μαγεϊρικά μέρο μέρος το δεύτερον. 1. Ο καφεϊκός μύλος. 2. Χε εσχαρίς. 3. Ε κρεοκοπτικέ με χανέ. Ε κρεάτο με χανέ. 4. Ο καρουο κατάκτες. Ο καρουο 5. Χε μεγνούζα μέχανε. 6. Χω αρτόπτες. 7. Το μαγεϊρικόν χοχλιάριον. 8. Χε σπάθειε. Εννέα. Το ανόχτεριον. Από δέκα εις δόδεκα τα επιτραπέζδια σκέουε. Δέκα το χοχλιάριον. Χένδεκα το Περόνιον, δώδεκα το Μαχαίριον, τρία το Μικρόν Χόκλειάριον, το Χόκλειάριον τραγέματοον, τέσσερα καίδεκα το Μαχαίριδιον, πέντε καίδεκα, χόγελκυστε